يا ليالي يا ليالي اتم بقدسك واغتيالي من رصاص الانتقالي والسبب اني جمالي يا ليالي بلغيهم وعدي ربي بايجيهم والزمن راجع عليهم بصغي للأسف باحوا بقتلي بعد ياسر واعتقالي كنت أظن الكل أهلي وافتخر وعتسي بصغي للأسف باحوا بقتلي بعد ياسر